قال هذا حزب الوراك ما تجمعاكم ليش اقول وشغله اقتله اقتله انت مالك ابعدي ابعدي بعديش فيهمش فاضيلك قوموا اشتغلوا لكم روحوا دوروا لكم شغلة ابدا ما لازم تلعبوا اقتله اقتله اقتله شوف شفت الكلام ده بعدين شو شوي بش فاضيلك فنش فنش يا امير 24 ساعه انت ببجي والجوال هذا قوموا روحوا اشتغلوا لكم لقتلونا ابا اخلك تعبي لي 5 دال اسمع اسمع اسمع ايش تسمع ايش ايش أرجع أرجع براك. شو بسبر قدامك؟ شو بيا مش فاضي؟ بعدين. أمور وعشت أقل بدل ما أنت غبي تلعب مع أنا حبيت أجي أقول لكم نصيحة نشل اثنين. بابجي. نصيحة بس. ها يا سمير سمير سمير. واحد ولا زنجب. سبر سبر سبر سبر. مالك؟ كلامه؟ معلمة؟ مست... لا لا مش مغالت يا أمير. إيش غالت؟ سمعت إيش غالت؟ لا أنا بابجي. هذا آه والله المفروض تشتغلوا هذا الكلام يخرج منها صحيح والله يا امير لازم نشوف لنا شغل جالسين لبس العاب العاب العب شوف افكارك دائما سلبيه بالاخير بنوقع فيها جلس اسمع ها آه. والله لازم ندور شغل انا طلعت خلاص لازم ندور شغل امشي دور لي شغل على يدك امشي والله بنروح ندور شغل بنشوف امشي بنروح عند امشي يا امشي يا امير مش... بنقفل انا وسمير أمير زغر ايش في كيف زغر حيه تمام شو اخبارك الحمد لله اسمع يا زغر ايش فيك شوف لنا شغل شوف لنا شغل ضروري نشتري شوف لنا اي واحد من معارفك انا غد ما مع لنا نفرين بس يلا بنروح البقاله بس قله الحنوان ان شاء الله خير طيب ايش معاريف يعني ايش ايش الاشغال معي شغل صارت علاقه ومعي واحد بالحق عقلان هذا بيصرف بالحق يعني عقلان شاء بس انتهى شي معي يعني محل حلاقة شغل وأيش والحق إيش؟ حق حاج عقلان. هذا الحق عقلان إيش يشتغل؟ هذا الحق عقلان بيصرف بي. تروح لعنده عندو له لهم هم طرف ثغر ومشيو معه ثاني. والحلاق حتى إيش؟ طيب العنوان. امشي شيء بشي بيشيل هالبلاغ العنوان بالبقالة حلو صلاته الله الحمد لله. السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته. كيف يا جدي والله الحمد لله بخير أشوف بارك أش معاكم. الحمد لله. طبعاً إحنا نفس ما قلنا إحنا تبع سغر. صغر على عيني وراسي، اهلا وسهلا فيكم. وقال انك انت تشي عمال، واحنا جاهزين، اعرفك على أخي هذا اسمه ابير وانا اسمي سمير. حياكم الله والله، اخ صغر غالي علي، بس اشتغلتوا من قبل؟ عب عليك، حلاقين درجة أولى، ممتاز، نقمتين وطير. ما شاء الله، طيب ايش مؤهلاتك؟ يعني فين اشتغلت من قبل؟ والله قدر نفس ما قال لك. تعرف صالون أنت الأجمل؟ اسمع عليه. أنا كنت المدير حقهم. مم. ما شاء الله. طبعاً احنا كذا حتى الكوافير، كل شيء نشتغل. أنت بلخليك بنخرج لك الزباين كده يعني سمعة المحل بنتشة شا. إن شاء الله بس أهم حاجة عندي بالشغل سمعة المحل ولا يهمك والسمعة ما بقى بقى بقى عليك. بقى أخلي اللي في الشرق الأوسط يقلوا أحلقوا هنا إن شاء الله بإذن يعني الله خلاص تضروا زباين هنا وباشرهم يعني لبدان آن الشغل توكلوا على الله السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام الله. تفضل خضر تفضل خضر, خضر. ما ترحم؟ ما عليك شي دم ولا بدون دم؟ لا بدون دم لحم ولا مع اللحم؟ قلش بسم الله الخير واجي يا امير الخير واجي ايش من خير, خير نهاية؟ احنا حلاقين اول حاجه له هذه اه صح ذكرنا أتصدق؟ اصلا انا ما استخدمش هذه لان ما اساغت شعر على الزباين كنت اه فهمت لو بس انت لا براحتك لو تشتيها عادي <تصفيق> كيف حلق لك لا؟ ما لي حشتي يعني فينش من جوانا هنا ابشر ولا يهمك <متصفيق> <متصفيق> اه أح... اوه انت انت تغلط لا تتحرك نقول لك لا تتحرك يا سمير ها حركته للعدو اصبر ما شاء الله دقهه كبيره حرام ما قعد على سهل مالك الا حلاقه مهلنيش ما قدبه اصبر اصبر اصبر غمض عيونك انا مش بوجه المي اول عادتي بق انا انا عمي انه بالشعر مش بوقي خلاص تمام انت استمر يا وحش بس لا تهزهش لا تهزهز بتعور بعدين ايه توصل لاك احدد لك من هنا اول حاجه انت لحظة. الحلاق ولا انا؟ بعدك بعدك معك جبهه ما شاء الله من أطغال ميدان الحبيشي لحظه احنا اقول لحظة. لحظه لحظه لحظه لحظه أحنا. يا أخي حلوكم الناس يا أخي أيه حلوكم الناس إيش في إيش في يا عم أنا أول صاحب أول صاحب يا عم أنا هدأ عصابك هذا يهز رأس يمين سارم يهز رأسه أنا همشي عند سلام تام معكم تجتمن البلاد والله زين الناس والآخر جو يا عم أنا تعرفوا شو حلوكم صح يا أخي صح يا عم أنا أول الزمان حقي كل كله اتوكل الله معاك اتوكل الله معك عور لي الزبون حقين ما حد بيقدر يخلص ما حد بيقدر يخلص كيف 966 هنا 966 يعني هذا البيت الان على نفس على تحديد صغر قال هذا حتى حتى القاب بتحصه بالباب. اوكي okay. 966 الشارع الخلفي. ااااا آه. صدق يا امير احساسي يقول؟ ايش يقول؟ انا ذي المره في الشغل هذا بنتوفق به وبنكون ملياردير. ملياردير؟ ايوه انا خايف يكون ملياردير. لا اتفائل بالخير. احنا الان ايش؟ باذن الله ادعي انا أقول. احساسي يقول احساسي يقول اني انا بكون مدير وانت النائب. ايش؟ اشتغل وكنس؟ هو اللي ولا اكون نايبك. الآن تفائل بالخير أنت بدل الله بتكون يعني نائب نائب لا لا شغل. مكنس مكنس اهو اللي نائب معك ليش ليش لأنك أنت مستبد تستبدنا وأنا على بع إحنا عدلنا الفلوس كيف لو حصلنا فلوس كيف تسوية الان, الآن في الراح إيش خالنا العم مدري من إيش اسمه الحاجة عقلان أوه صح صح يا حاجة عقلان شكرا بالعقل اسم... يا حاجة عقلان عقله قد ضربه الزهايمر يا حاج عقلان يا حاج يا حاج يا لكن قل لك حاج لقنا شباب أنا هذا صوته ولا لها دي اشتغل من داخل البيت فينك يا حاج انا قل لك حاج يا أمي لكن قلوا البث حقك من إيش من قبر صناعين فينك شو شو شو. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا حاج؟ سامحونا علي ما على عادي عادي يا حاج، اسمع يا حاج عقلان، احنا من طرف صغر الشباب اللي قال لك بيشتغلوا معك. انتم؟ ايوه. أوه. انا سمير وهذا امير. انا امير. اسمعكم تبشروا بالخير ان شاء الله، وما لكم الا لا يرضيكم. أب عليك، ابي سمانا لما كان مخزن احسن قاعد تختار على الاسم هذا امير. طبعا احنا اذكياء، الاولين من دفعتنا. اه لهذا السبب سماك حمير؟ امير امير. امير. <تصفيق> أقول لك مش مش سمير وأمير مش خمير وذا سمير وأمير أنا سمير وذا أمير حمير وخمير زهايمر وضمير مش آه حمير وخمير تمام قلت لي أنتم تبع انت من؟ تبع صغر صغر صغر صغر عرفته عرفته عرفت أنت ملحق الشغل أيوه, ايوه عرفت طبعاً إحنا نفس ما لك قاعد كذا يعني مكان المكتب ولا حاجة بنقدم والله بسم الله بسم الله بسم الله, الله توكلنا شو المكانك شو المكانك واقي فوقي هنا بحصل كنز صح كذا يا نير ايوه كذا انت كل ما تتفاعل بحاجه تحصل لنا هذه الحاجه عجبك لما داخلين كنت مت... ما بكونش بكنس وانت اصبحت الان بكنس عجبك هذا الصوت سببك انت تدور لي شغل مع ناس ما تبكنس ولا لهم ما عارفه ولا لهم بالطاوله في الصالون دور لي شغل معاهم هذا <تصفيق> انت والله انك انت كل ما تسأل بحاجه. قلت انا عند حاجه عقله مضروب فيروسات زهايمر تقول له امير وسمير اقول لك خبير وضمير. افتكرنا الان مكاتب ومداره ونايف طلعنا مكنسين الان. طلع مكنس هنا ارجع ارجع انا عالباب تراه. قال لك الحاجه عقلان اقسم بالله انه بطران. اشتغلهم نبيع الحاح. ما قلناش حاجه قلنا انك انت عقلان زعيم العقول مفروض يخلوك مش شيخ الحاره يخلوك قول يا امير <تصفيق> عادكم ما خلصتوش من اول اسمع يا حاج انا ما بيني وبينك صفط انا وانتهى انا هنا برجع لي عادكم اطرح ما... اطرح المخلص ايش في؟ اطرح ليش؟ تعالوا بعدين حملوا باب عادوا عقلي على قد نظري ايش هو ايش خلاني امير الحل الحل في الحبال لا مش غالي ايش شغله احسن لا بروح بردبه بكم بنروح بنخلي الشغل ايش نهرب عليه إيش اجده مكنسين و وملح... <تصفيق> اوه يا حاج معاك ايش آه. آه. باغي يا حاج تذكرت حاجه إيش ذكرت بالاخير جت الدبابه آه ايش الدباب؟ مليان هنا نقلناهم آه ارجعوهم الله قال لك بحبات قرمل احنا ايش يا يا حاجة يا عغلان احنا شفنا مش بناين احنا اغلى شيء جينا معنا شهيد ومعنا يعني واقين على وظيفه ايش جبنا هذا التحاميل انت ايش قلت؟ ولا الله رضاك جاري جمل جاري جمل يا حاج جاري جمل انت ايش قلت؟ اقل حاجه قلت الله يحفظك ويطول بعمرك ان شاء الله يلا خلوا الدباب ورجعوهم الله يجعلك الذب كبه في العقل زهايمر عاد قال نظري على قد عقلي قال مالك ايش الحل؟ الرجال سمعوه 75 ملي ثانية الثانية اشغلتوا اه ها آه يا قلنا الله يطول بعمرك تعالوا معك حاجة ثانية يا حاج كم مرة تبع سلامتك يا حاج توقعوا شكل الدب هنا مليح عيونك مخربطين يا حاج عقول عقول يا حاج قلت أنا نقلوا الدوب نقلنا الدوب الآن عندنا ايش ايش ايش حد في راسك؟ جيب لك قلم الإسعاف وشلك لك؟ اه شغلهم حلو اقنعتونا حلوين انا تعال نبطل المسرح سووا له عيونك طيب ايش باقي يا حاج يا نعم. جماعة ايش يسألوكم؟ اه سؤال سؤال ايش من سؤال؟ عادي أسئلة مزودين؟ ها؟ آه؟ ايش اسمع يا شيخ يا حاج انا غلش ناكل اللي ناكله، احنا متزوجين؟ كيف احنا مصر؟ ما في ما معي ان شاء الله بخليكم تتزوجوا اجمل جنينيات. صدق صدق. روسيات ولا فرنسيات؟ اوكرانيات. اوكرانيات ولا بنغاليات؟ اسبانيات. اسبانيات حرام. يا حاج انت كذاب شكرا. انت كذاب. ايوه ايوه ايش ايام ما كنت كبير؟ ها؟ أه؟ ايش ايام ما كنت كبير؟ ايش الان انت إيه؟ جاهل؟ ايش, أيش الان انت؟ ايام ما كان عمره 65، الان عمري 26 عنده سالم مش موقف، صدقته لأني انا ما قال الكلام ذا، انا اشوفك قبل زمان اقول لك زهايمر تقول لي انا صدق الوم من؟ الوم سالم، اللي قابلنا يشتغلنا انا لا الوم سالم كم كم مهر البنت قدك قد انت؟ بتحب؟ <تصفيق> احنا ما نحبش ما نحبش احد، انا احب تدري من؟ احب حاجه واحده حديد الان اهبك في براسك ما ما سالناش ابي هذه الاسئله نفسك بالحديد اه. بس الحديد موجود بكل مكان لا تخاف الحديد هو قفص ذهب لما بتزوجي ان شاء الله الله يجعل لك حفصه خلاص على حسابي شوف لنا شغله خلاص ايش باقول نروح حسبنا خلاص خلاص عمرك شفت حاجه تبع صدره انا قلب كل اغلبهم كذا مسلم اليوم ايش باغي؟ ها؟ ايش هذا؟ كأنه لا باخذ باخذ باخذ باخذ لا تزوجنا حاسبنا الراتب واحنا بنتزوج يلا حاسبنا ان شاء الله بتزوج شكلك انت تتزوج الثانية انا مزوجت ثلاثة اوه يعني شي أقر مقسم له حبة وانا حبة ما تسوقوا ما يحبك يا الله. طيب يا انا يلا خارجنا ايش عاد نعمل؟ اه ما ما والله لا سامحك يا عم فخلا والله لا سامحك انتهى عفا فوق راسك شيبه يلا يا شغل بي امين اطلع انا طلعت هبل ايش انت اللي قلت الشغل انت اللي بدات الموضوع وليش انا وليش اطلع انت؟ ماكي انا طلعت حاجة بسميها إن الآن بس إنت اج دخل الحاجة الآن تطلع أنت قريب من السلة وطلع أطلع شوف أنا ما جيت وأنا غادي أفتح له أطلع إنت أه لأ بس شدنا يلا, يلا. أه كيف شد من المفردين اسمع بعد عشرة دي العشرة بطلع يلا الله بعدك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أنا دائماً أروح هذا حظي اللهم أني بريء ما أفتعوا الظالمون يلا أرح أقل علىك سمير سمير ما سقفت فوق الحاج؟ ياخد فار بالخير سمير تقبلنا حاجة هلوة لا سقفت فوقه باعه منحسر راتب على بدل السقم اطلع اطلع اول مرة اطلع امسكها آه. ها يلا مخارج معاك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وين الطاقة وين طلعتوها الطاقة الطاقة الشمسية غزة ولا الطاقة الحديد فين نصلحها حاجة حاج أنا عقلان ارانا وين وين وين الطاقة الطاقة طلعناها ليش تطلحوها أنا ما أخذ طلعوها كيف ما قلتش تطلعوها احنا طلعنا الآن كده بسويبك الآن كيف بتطلوها فول طاقة هنا يا الله. الله الله أنا ما كان غزيها الطاقة أشتغل عاد أنا قد طلعوها يا أخي ايوه قد طلعوها أنا ما كان قصدي سب... طلعوها هنا إيه ليش أنا أشتغلها فوق وين عاد؟ لا سامحنا سامحنا بنشوف والله, والله ما قريت على قد سمعي والله ما سامحت تمام نزل نزل نزل نزل نزل اه يا حاجز يا حاجز نزله نزل ها نزل راح يستقبل يا امير القف آه أي, أي, اي ايش حصل يا امير يا امير ايش حصل الحق مات هذا هذا آه. شكلها نهيت انا ضربت يا امير والله غفر. غفر.